Переказ коштів з однієї наземної валюти в іншу можна здійснити двома способами. В касі банку через гривню. Спочатку обміняти наявну валюту на національну, а потім купити потрібну валюту. З поточного чи карткового рахунку безпосередньо через крос-курс міжбанківського ринку. Перший спосіб є більш універсальним, адже він не вимагає бути клієнтом якогось банку та мати поточні та карткові рахунки. А другий є більш зручним для клієнтів банку, адже все можна зробити дистанційно за хвилину. Який спосіб більш вигідний? Тут потрібно порівняти витрати при обміні валюти у касі за рахунок різниці в курсах та ваші витрати по комісії за конвертацію при онлайн обміні.